پتا ہے جو بندہ کسی سے بندر ہوتا ہےارا مجھے تو نہیں پتا میرے پاس بھی کافی سارے بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کون کس سے ناراض ہے کون کس سے بگاڑ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی بہنوں سے ناراض ہے کوئی بھائیوں سے ناراض ہے کوئی پھپھو سے ناراض ہے کوئی کس سے ناراض ہے کوئی باپ سے ناراض ہے الامان وال کوئی ماں سے ناراض ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں آپ واض و نصیحت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں کوئی ایک بھی شخص ایسا بیٹھا ہو جو اپنے کسی رشتے دار سے ناراض ہو تو اس مجلس میں اس محفل میں رب تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی اور اس پوری مجلس میں دعا کرنے والے جتنا بھی بندے ہوں گے کسی کی دعا قبول بھی نہیں کہ اس میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو کسی سے ناراضگی لے کے بیٹھا ہوا ہے اب یہ بیان فرما رہے تھے یہ آپ کا فرمان سننا ہی تھا کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہو نہیں دیکھا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نہیں بھاگے الٹے پیار بھاگے ان کی پھپھو ان سے ناراض تھے یا وہ غالباً خالہ گئے ان کے پاس دروازے پہ تستک دی تو پہلے ہی سرکار وہ رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی چلو یار سلاح کر لیں اور نئی سرکار اس نے تو میرے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں پہلے وہ تو سنیں میں نے تو اتنا بڑے بڑے ریجسٹر بھر رکھیں اس کی غلطیوں کے اس نے جو میرے ساتھ کیے ہیں گلے شکوے اتنا زیادہ ہیں کہ سنیں گے تو ساری زندگی گزر جائے گی تم یہ سارا کچھ کے بعد کیا ہونا ہے صلاح کے کیا ہے صلاحی کرنی ہے نا پہ چھوڑ دو وہاں پر بھی دستک کوئی وہ صحابی رسول تھے ان کی جو پھوپھو تھی یا خالہ تھی ان کے سامنے جا کر نہ رونے لگ گئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے صلاح کر لیں جیسے بھی ہوا جس طرح بھی ہوا کیونکہ فرمان مصطفیٰ سن کے آئے تھے عشق تھا دل میں کہ آقا کریم علیہ ہی صلاحت و سلام کا فرمان ہم نے سنا ہے کہیں ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں پیر پڑ گئے معافیاں مانگتے رہے گڑ گڑاتے رہے روتے رہے الغرض المختصر جو بھی ہوا جس طرح بھی ہوا آپ اپنی خالہ کو یا پھوپھو جو بھی تھی ان کو راضی کر کے ان سے صلح کر کے واپس اسی محفل میں آکے کے بیٹھے پھر آقا کریم علیہ کی صلاحۃ سلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس محفل میں جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی اب اس محفل پہ رحمت کے فرشتے بھی اتر رہے ہیں رب کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں صاحب ہم تو سن کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں پہلے تھا نا کہ اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا اب تو ہم دونوں کانوں پہ ایسے ہاتھ دے کے بیٹھے ہیں کہ سننا ہی کوئی نہیں ہے کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے نا بھائی زندگی تو ہے ہی کوئی چند دنوں کی پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے گزاریں اس کو